Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, ya arribará, ya. Todo llega en esta vida. Si lo vemos, claro. Igual nos morimos antes y no lo vemos. El metro también iba a llegar hace 50 años y todavía se ha quedado el proyecto. Ahora tenemos el tranvía, que más queremos? Claro, al tranvay. Bueno, hombre. Todo llegará. Fa 22 anys que he vist davant de l'estació. Per fi podré dormir amb les finestres obertes. Haurem de patir anys de pols i sorolls, però vull decidir la millor opció. Cojo el tren cada dia a les 6.30 de la mañana. Vivo lejos de la estación y parece que no me afecta, però votaré para poder tener más y mejor transporte. Imagino espais nous on poder gaudir de les nostres festes. Em sento implicada en Sant Feliu. Participaré. M'hagués agradat que l'estació no s'enderroqués perquè afecta directament el nostre negoci amb més de 80 anys de tradició familiar. Tot i això, perquè estimo Sant Feliu, participaré de la consulta. No hauré de donar tantes voltes ni trobaré barreres per arribar al centre. Votaré per al projecte que m'ho posi més fàcil. No tendré que preocupar-me tanto per los cotxes. Si queda así, molarà mucho. Estoy contenta porque con 17 años podré votar. Estaré més tranquil·la perquè podré portar les meves filles al col·le sense problemes. Vindran anys d'obres, però voldria la meva opció. Li tinc un carinyo especial a la plaça de l'estació, perquè hi passo moltes hores. Però serà bo per la ciutat i per això participaré. Podré tornar més tranquil·la a casa de nit. Votaré a la consulta perquè això es faci realitat. I hauré d'explicar a la meva filla com era el pas a nivell. Votaré per mi, però sobretot per ella.